Переплата за зайвий функціонал – це коли ми купуємо продукт, але не використовуємо значну частину його функцій. Наприклад, фотограф-початківець купує професійну фотокамеру, припиняє навчання і по факту використовує тільки базові функції, бо він не має достатньої кваліфікації. Професійний спортивний одяг, обладнання – це занадто для того, хто має спорт як хобі. Але ж маркетологи можуть переконувати – купуй собі найкраще, ти ж того вартий. Років 10 тому я купувала собі швейну машинку, і продавці переконували мене обрати дорогу модель, яка вміє вишивати. І я обрала звичайний варіант. Шити для мене – це просто хобі. І за ці роки я використовувала тільки базові функції. Можна купувати функціонал при запас на майбутнє. Кожен сам вирішує. Але мені здається, краще опиратися на те, яким є зараз. І для когось багато функцій – це необхідність. А для когось – це зайве.